Σε χαρούμενη αντρία. Λα, Ωραία. Είμαι η Στάλλο ψαρίου, είμαι ειδική εκπαιδευτικό, έχω 23 χρόνια υπηρεσία στον τομέα τη ειδική αγωγή και είμαι μια από τιχερέ μητέρε και έχω την τιμή. Να έχω και παιδί με αναπηρία Η Άντρια μου που είναι δίπλα μου Και έχω ακόμα ένα κοριτσάκι Και πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή μας με την Άντρια Ο ερχομό της Ραφαήλιας μου Είναι δέκα χρονών Είναι τετάρτην τάξη δημοτικού σχολείου Με βοηθά πάρα πολύ ε, Με την Άντρια μας, την υπεραγαπά πα, Και σε γραμμέ είναι, πα, είναι... Πα, τα κορίτσια μου είναι πα, όλη την ζωή πι, <σχεδεύτερη> πι, Αυτές πι, με πι, πι, κρατούν στη ζωή και παλεύω δυναμικά, yeah. στην καθημερινότητα, yeah. στα προβλήματα yeah. της καθημερινότητας. Φέρνω στον κόσμο την άντρια μου, 24 πέμπτου του 2000. Και όταν είχε γεννηθεί, τους λέω, το παιδί μου θα έχει κάποιον είδο αναπηρία. Ήταν, ένα, ήταν βρέφος, δεν έκλαιγε, δεν ξυπνούσε να φάει, ήταν πολύ διαφορετικό από τα άλλα βρέφη στην κλινική. Και λέω, δεν γίνεται. Λέω, τα άλλα τα, βρέφη, τα να ξυπνάνε, να κλαίνε, να θέλουν φαγητό. Οι άντρια μας ήταν έτσι ένα νοθρό, υποτονικό βρέφος. Στην πορεία, η παιδίατρος μας ήταν και συγγενής μα, το είχε καταλάβει η κοπέλα. Άρχισαν οι έρευνε και εντοπίσαμε ότι υπήρχε και εγκεφαλική ατροφία, ψυχοκινητική καθυστέρηση με επιληψία, γιατί άρχισαν ε, και οι κρίσεις της, άρχισαν να κάνει επιληψίες ενό από πέντε μηνών. Εγώ το δέχτηκα αλήθεια, το, το δέχτηκα πάρα πολύ. Σας είπα ότι είχα και έτσι ότι θα έφερνα στον κόσμο. Απλά εκείνο που δεν ήξερα το πώς θα Το πώς θα καθαρά για θέματα υγείας. Αυτά με ανησυχούσαν μόνο. Όχι το πώς κινητικά, πώς θα ήταν, η ζωή μας πώς άλλασε, θα το παλέψω δυνατά Γιατί η άντρια μας Εν ήταν σε ηλικία Μέχρι να πω 8 χρονών Ήταν βάλω ότι αρρωστούσε συνεχώς Μπαίναμε βγαίναμε στο μακάριο Το νοσοκομείο Δηλαδή συνεχώς πάθαινε πνευμονίες Α! Εν μεταξύ μας παρακολουθήσα και γενετήστρια Στο μακάριο Γιατί σίγουρα Είναι κάποιο σύνδρομο Η άντρια μας Τώρα... Το ποιο σύνδρομο, αρχίσαν οι διαρευνήσεις για να εντοπίσουν, γενετικό σύνδρομο σίγουρα, για να εντοπίσουν ποιο σύνδρομο. Μας στείλανε τον Great Ormoster στο Λονδίνο, γίνανε έρευνε, τίποτα, δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Απλά μου είπανε θα κάνουμε, η επιστήμη εξελίσσεται, συνεχώς θα γίνονται έρευνε γιατί είχαν πάρει δείγματα DNA από εμά. Από το παιδί και γίνονταν έρευνα συνεχώ. Εν τω μεταξύ, εκεί όταν είχαμε πάει σε ηλικία, αν ήταν δύο χρονών, ε, είχαν εντοπίσει, ο λόγο παροστούσε συνεχώ, ότι πάθαινε ει ροφήσει στου πνεύμονε. Κάναμε κάποιε εξειδικευμένε εξετάσει και έδειχνε ότι τα υγρά που έπαιρνε από το στόμα πήγαιναν στου πνεύμονε και πάθαινε πνευμονίε. Αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο με ρίσκο τη ζωή τη. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορούσε να το χάσουμε το μωρό μας και μας βάλανε ε, γαστρικό σωληνάκι για να παίρνει τα υγρά εκεί μέχρι να το δεχτεί πολύ δύσκολο ο οργανισμός της όταν ήρθαμε στην Κύπρο το είχαμε αφήσει για ένα χρόνο περίπου στην πορεία όταν είχαμε βάλει το γαστρικό το σωληνάκι είχαμε κάνει επανεξέταση στον πνευμονολόγο και είδαμε ότι όλα ήταν μια χαρά τελικά το είχε ξεπεράσει δεν, τα υγρά πηγαίνανε κανονικά δεν πήγαιναν στους πνεύμονες, στο στομάχι. Και μου λέει ο πνευμονολόγος άκου να δεις, θα το ρισκάρουμε, θα το βγάλουμε. Αν δούμε ότι στην πορεία ξαναγίνεται θα πάμε πλέον στο... στην γαστροστομία μου λέει, γιατί δεν μπορεί να το έχει φόρου ζωή στο σωλεινάκι. Ωραία, λέω και εγώ εντάξει δεν είναι το πρώτο παιδί, θα μάθουμε με την γαστροστομία. Ευτυχώ δόξα τον Θεό, δεν χρειάστηκε ούτε γαστροστομία. Η άνδρια μας άρχισε να δυναμώνει, άρχισε να τρώει πιο καλά και άρχισε να τρώει πιο πολλές τροφές γιατί δεν, δεν έπαιρνε ούτε τις κατάλληλες βιταμίνες για να είναι και ο οργανισμός της δυνατός ε, κι έτσι είχαμε ξεπε... αρχίσαμε να ξεπερνούμε σιγά σιγά τα θέματα υγείας <Κι> Αποφασίσουμε με τον πρώι σύζυγο μου να φέρουμε στον κόσμο ένα δεύτερο παιδάκι το Χρήστο μας, το 2005. Όλα πήγαιναν καλά, οι ενδείξει ενκυμωσύνης, κάναμε κάποιες έρευνες οι οποίες φυσικά μου λέγανε πάντα γιατροί, έχετε ρίσκο γιατί δεν διαγνώστηκε το σύνδρομο, δεν ξέρουμε, πάντα υπάρχει το ρίσκο, λέω εντάξει, αν ο Θεός θέλει να μου στείλει ένα άλλο παιδί με αναπήρδια, θα το δεχτούμε. Εμείς θέλαμε άλλο παιδάκι, η ενκυμωσύνη όλα καλά, όταν γέννησα η όψη του, οι ενδείξεις φαινόταν ότι ήταν ένα φυσιολογικό αγοράκι. Και όλοι μας λέγανε πραγματικά και εγώ τον έβλεπα, ήταν ένα βρέφος, ζωντανό, δεν ήταν υποτονική. Είχε μια πολύ διαφορετική εικόνα από την άντρια μας. <Κι> Όταν αρχίσαμε, ήρθαμε στο σπίτι, τριών μήνων είχε κάνει ένα επεισόδιο σπασμών επιληψίας. Μετά από κανένα μήνα μου, ξανακάνει άλλο επεισόδιο. Βάλε ο αποκλείεται, κάτι συμβαίνει. Και η εικόνα του, η κλινική του η εικόνα, έδειχνε ότι ήταν φυσιολογικό βρέφος, αναπτυσσότανε και η πνευματική του επάφη, οι η εξ, η τωνοί εξέλιξης του σαν βρέφος, όπως ξέρουμε, όλα φυσιολογικά. Πέντε μηνώ, πάμε στο μακάριο νοσοκομείο, πάμε στην στη παιδονευρολόγο μας, τον εξέτασε, μου λέει, ναι, βλέπω ότι Κάτι δεν πάει καλά, καλύτερα να κάνουμε έρευνε. Κάναμε εγκέφαλογραφήματα, κάναμε όλες τις εξετάσεις, κάναμε μάραι και εντοπίστηκε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την άντρια, εγκεφ... ε, ατροφία εγκεφάλου, ψυχοκινητική καθυστέρηση. Απλά η ατροφία στον εγκέφαλο ήταν σε σημείο το οποίο επηρεάζονταν ε, αρνητικά στι επιληψίες. Γι' αυτό άρχιζε να κάνει πιο συχνά επιληψίες. Μείναμε στο νοσοκομείο, για αρκετό χρονικό διάστημα, μεταξύ το πίστευε εκτό του ότι είχε την αρτροφή εγκεφάλου, είχε υγρό τον εγκέφαλο. Ε, πήγαμε στο τελικά, μα στείλανε στο πέδο Σοφία, τον βάλανε άρον-άρον τον Χρήστο μα ε, για επέμβαση. Του βάλανε βαλβίδα. Από τότε που είχαμε πάει, άρχισε να, να κάνει καθημερινέ κρίσει επιληψία. Ε, δεν πήγαινε καλά. Ε, και ήταν πολύ πιο σοβαρά από την άντρια μας ε, και μας λένε ναι δεν έχει αρκετές ελπίδες για να ζήσει ε, Στην πορεία ήρθαμε πίσω στο σπίτι την επομένη, θυμάμαι ήρθαμε βράδυ την επομένη μπήκαμε στο νοσοκομείο στην Εντατική ε, είχαμε έρθει νομίζω πίσω Μάρτιο, όχι Απρίλιο και 25 του Μάη ε, ξεκουράστηκε, λυτρώθηκε ο Χριστός μας ε, και να σας πω την αλήθεια πραγματικά είναι αυτό που λες ότι ε, καλύτερα που ξεκουράστηκε γιατί η ζωή του θα ήταν θα ήταν μια κόλαση ήταν να συνεχώ επιληψίε, ε, υπόφερε 15 μηνών και ε, ξεκουράστηκε δηλαδή αν ζούσε θα ζούσε με μηχάνημα με υποστήριξη και δεν γνωρίζαμε το πόσο πόσο θα η καρδούλα του ε, Είναι εκεί που πέφτει και λες ε, πόσα ε, Όμως έπρεπε να στηριχτούμε στα πόδια μας γιατί είχα αυτόν τον άγγελο έπρεπε να βρω δύναμη είχα αυτόν τον άγγελο να το μεγαλώσω και μου έδινε δύναμη γιατί η άντρια μα εξελισσότανε πάρα πολύ καλά Την έβλεπε ότι μεγάλωνε, εξελισσόταν και κινητικά και ήταν ένα κοριτσάκι χαρούμενο, έτσι όπω το βλέπετε, ε, και λέω: Τι πέσω, εντάξει, έκλαψα, η ε, παγιατή θεία μου, αλλά στάθηκα στα πόδια μου. Στην πορεία, έφερα στον κόσμο την ε, ε, μικρή μου Ραφαηλίτσα η οποία είναι η ζωή μου όλη, είναι το καμάρι μου. Είναι ένα παιδί χαρισματικό, με ακέραιο χαρακτήρα, με αρχές, με ιδανικά, ευαίσθητη. Πολλές φορές της λέω, δεν πρέπει να είσαι και τόσο ευαίσθητη σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι όταν μεγαλώνεις ένα περιβάλλον, το οποίο εγώ πιστεύω πραγματικά ότι επηρεάζει όταν μεγαλώνεις σε περιβάλλον, με αδερφάκι με πολλαπλέ αναπηρίε. Βλέπουν πολύ διαφορετικά τη ζωή και τι αξίε τη ζωή. Δεν λέω ότι και τα άλλα παιδιά, έχει παιδιά πραγματικά που είναι χαρισματικά, ευαίσθητα, που δεν μεγαλώνουν με κάποιον άτομο με αναπηρία. Αλλά η Ραφαϊλίτσα μα ε, πραγματικά είναι τόσο όρημη, ε, με βοηθάει ε, και συναισθηματικά μπορώ να πω. Με στηρίζει, μου δίνει δύναμη, είναι η κόρη μου, είναι η φίλη μου, πάμε παντού μαζί, παίρνουμε και την Άντρια μας, δεν ανέχεται να πληγώσει κανένα την αδερφή της και πολλές φορές έτυχε να παρέμβει και να, να εξηγήσει σε κάποια παιδάκια για την περίπτωση της αδερφής της, Ένα, στην, στην τάξη της στο σχολείο με έχει, με έχει καλέσει, έχει μιλήσει στη δασκάλα της και με έχει καλέσει η δασκάλα της να μιλήσω για τα παιδιά με αναπηρία. Μας έδωσαν έτσι στο σπίτι μια ζωντάνια, χαράν, γέμισαν το σπίτι μας από φωνές χαράς, όχι αρνητικές φωνές. Εκείνο που έχω να πω έτσι πολύ σημαντικό για τους νέους γονείς που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία είναι η αποδοχή. Είναι το α και το ω. Όταν δεν αποδεχτείς είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πληγή και για τον ίδιο τον γονιό αλλά και για το παιδί. Γιατί τα παιδιά διαισθάνονται όταν, ένας γονι... όταν οι γονείς είναι στεναχωρημένοι είναι και τα παιδιά. Όταν οι γονεί είναι χαρούμενοι γονεί, χαρούμενα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να το αποδεχτούν και να ενσωματώσουν τα παιδιά τους στην κοινωνία. Να μην τρέπονται, να μην φοβούνται, να τολμούν να τα βγάζουν έξω βόλτες, Παντού, όπου πάνε εκείνοι, παντού, να παντού, να μην τρέπονται να ζητάνε βοήθεια. Ο κόσμος είναι ανοιχτός, απλά ο κόσμος, αρκετός κόσμος είναι από άγνοια, γιατί δεν έχουν και από, λύπη, από ήχτων, που μα βλέπουν Χρητώρα, Μπορεί να δει κόσμο να σε βλέπουν από και η ενημέρωση, ήδη οι γονεί, πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και το κράτος, οι φορείς και καλή ώρα, εσείς μακάρι να είστε καλά χρειάζονται πιο πολλές συχνές ενημερώσει, πιο πολλές εκδηλώσεις να γίνονται ή να μην περιμένουν ένα ραδιομαραθώνιο, το χρόνο, να κάνουν μια εκδήλωση κι αυτόν είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, Και εμεί σαν να τολμούμε να μην τρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε. Έχει παιδιά που είναι στο φάσμα αυτισμού, που μπορεί να πάνε σε έναν χώρο, να φωνάξουν, να, τσι... να μην φοβούνται οι να τα πάρουν. Ο κόσμος είναι ο τρόπος επικοινωνίας ενώ παιδιού με φάσμα αυτισμού να φωνάξει. Να αγνοήσουν τον κόσμο. Αν τα βλέπατε τα παράξενα γυρίσουν, να του δούνε ή να προσπαθούμε κι εμεί. να αγνοούμε, να μην... γιατί και τα παράξενα βλέμματα κάποτε, μπορεί να τα παρεξηγούμε. Μπορεί να είναι καλοπροαίρετα, Μπορεί να μην είναι. Ξέρεις, επειδή δεν γνωρίζει ο κόσμο, να μην το παίρνουμε αρνητικά γιατί και εγώ σα είπα, παγιά στι αρχέ. Έτσι το, το, το παίρνα πιο αρνητικά. Υστερά όταν το φιλόσοφισα στην πορεία, λέω κι εγώ, ο κόσμο είναι επειδή δεν γνωρίζει. Εντάξει, μπορεί να ακούσει έναν παιδάκι, να φωνάζει, μπορεί να νομίζουν ότι δεν ξέρουν ότι πονάει, ότι καλά είναι και εμεί έτσι να. Να τους ενημερώνουμε, θα μου πεις τώρα κάθομαι στο μολ και γυρίζει κάποιος και με βλέπει παράξενα πούμε, Και λέει, ναι, μπορώ να γυρίσω να του πω, mm. μην ανησυχείτε, είναι καλά το παιδί μου Φωνάζει γιατί είναι χαρούμενο Μία κουβέντα δηλαδή, δεν χρειάζεται Και εκεί θα δώσει το μήνυμα Είμαι ένα βλέμμα, mm. μπορεί να γυρίσω, γυρίζω να χαμογελάσω εγώ προ αυτό το άτομο Θα δεις ότι θα μου χαμογελάσει Δηλαδή, το τι δίνουμε και εμεί στους άλλους, στον κόσμο, να μην περιμένουμε μόνο από τον κόσμο. Η... η έγκαιρη παρέμβαση, στα μόλις γεννηθούν τα παιδιά με αναπηρία, και το... η διάγνωση τους, ε... βλέπεις τους γονείς, δεν έχουν στήριξη, όσον αφορά η ψυχολογική στήριξη πιο πολύ. Οι να τους προετοιμάσουν, το ότι φέρνουν ένα παιδί με αναπηρία, το ότι πρόκειται στο μέλλον να έχουν κάποιες δυσκολίες και ψυχολογικά να στηριχτούν. Αυτό νυστερούμε λίγο αν θέλει από το κράτος έτσι του Γιάννα ακόμη. Είχαμε πάει με την Άντρια μου στην παραλία, στην Λάρνακα. Τελειώσαμε το τον μπάνιο μας και είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο για φαγητό. Εκεί που καθόμασταν απέναντι μας είχαν έτσι δύο παιδάκια ηλικία μπορώ να πω 10 χρονών, 12. Γάλα παιδιά. Δεν ήταν οι μικρούγια. Ε, και βλέπουν την άντρια μου και αρχίσαν διάφορε εκφράσει. Ε, την αποθούσαν, την ε, ότι επειδή έχει τη Σιελόριαν της, ότι αηδιάζουν. Και τους λέω εγώ με τον καλύτερο μου τρόπο, πετάκια μου, έλατε εδώ να γνωρίσετε την Άντρια μου, να τη δείτε από κοντά τους, λέω, έτσι, να τη γνωρίσετε». Να... Και έρχεται ο πατέρας τους εκεί και μου λέει με ένα θράσος και με ένα ύφος, «Τι τον μωρά μου, σαν δεν τρέπεσαι». Και του λέω εγώ, ε, «Καλό του λέω». Ε, λέγανε για την... Για το παιδί μου, του λέω με αναπηρία. Κάτι λέγανε τα παιδιά και του είπαν να έρθουν κοντά να τη γνωρίσουν. Δεν είπα κάτι, δεν σου αφορά εσένα. Εγώ είμαι ειδικό δάσκαλο, ειδικό εκπαιδευτικό και ξέρω πώ να προσεγγίσω τα παιδιά μου. Και άρχισε να μου φωνάζει πραγματικά. Εκείνη την ώρα νόμιζα ότι έπεσε ο ουρανό πάνω μου να με πλακώσει. Γέμισαν τα μάτια μου. Του λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του λέω, δεν θέλω το συνεχίσω, του λέω μέχρι εδώ. Πραγματικά, λέω, με πλήγωσε πιο πολύ γιατί μου έχει πει ότι είναι κοιδικός εκπαιδευτικό. Φυσικά, τώρα θα μου πείτε, ρε, το και έτσι. Δεν πιστεύω να υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι, πραγματικά το λέω. Ε, τόσο πολύ στεναχωρέθηκα, τόσο πολύ με χάραξε αυτό το γεγονός. Και λέω, υπάρχουν τέτοιοι άτομα στην κοινωνία Και λέω μετά, λέω μόνη μου και σκέφτομαι, άμα τα ίδια τα παιδάκια του Συμπεριφέρθηκαν. Από πού οφείλετε, από την οικογένεια. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους. Είναι ότι δείχνουμε εμείς οι γονείς, τα πρότυπα είμαστε οι γονείς. Ότι είμαστε εμείς θα είναι και τα παιδιά μας. Σε όλους τους τομείς, δεν μιλάω μόνο στον τομέα της αναπηρίας. Φυσικά, θα έρθω και τώρα στο άλλον άκρο, ότι βλέπουμε και πάρα, πάρα πολλού άνθρωπους το πόσο είναι... Ευαίσθητη με το θέμα αναπηρία. Και μάλιστα οικογένεια με παιδιά. Ένα γεγονό που μου κάνει φοβερή εντύπωση: είμαστε στο μόλι σου και καθόμασταν για φαγητό mm. και βλέπω δύο μικρά κοριτσάκια, μικρά. Τώρα μιλάμε, θα ήταν τεσσάρων χρόνο, πέντε. Και έρχονται στην άντρια, τη δίνουν μπαλόνι. Και γυρίζω πίσω, ήταν η μαμά του με τον παπάν του και τη λέει: Μαμά, πήγαινε, πήγαινε, δώσε τον μπαλόνι στο κοριτσάκι και πέστησε και τραγουδάκι. Πραγματικά καθίσανε και τα δύο κοριτσάκια, τι πήρανε τα χέρια, χωρί... ε, δεν μα γνωρίζαν. Τι πήρανε τα χέρια, τι κάνανε παλαμάκια, τι τραγουδούσαν και τα δύο κοριτσάκια. Μιλούμε γεμίσανε τα μάτια, μου άρχισα να κλαίω από τη συγκίνηση μου και, και τι λέω τη μαμά και του παππού, συγχαρητήρια του λέω. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σα πω. Είσαστε αξιέπαινοι γονεί, είσαστε mm. άξιοι που θα βγάλετε στον κόσμο γιατί από μικρά τα παιδιά το πώ θα εξελιχθούν. Το τι ανθρώπου θα, θα, θα βγάλετε στον κόσμο στην κοινωνία. Αν ήταν όλος ο κόσμος σαν εσάς, θα είμαστε ένας παράδεισος η κοινωνία μας. Όχι μόνο αυτό το περιστατικό. και άλλα περιστατικά βλέπεις ε, να περπατάνε, να έρχονται κοντά μας, να την αγγίζουν. Να την... Δηλαδή βλέπεις ότι η κοινωνία μας ε, έχει αλλάξει, έχει ευαισθητοποιηθεί. Ε, βλέπουμε ε, έρχονται πιο κοντά στα παιδιά, με... Στου ενήλικε, εντάξει, όχι μόνο στα παιδιά με αναπηρία. Ε, και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, Βλέπει τη διαφορά το πώ ήταν ο κόσμο πριν χρόνια και το πώ ε, έχει εξελιχθεί τώρα. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν οι εξαιρέσει, αλλά εγώ μιλώ για την πλειονότητα, ότι ε, είμαστε σε καλή πορεία νομίζω η κοινωνία μα. Αλλά είναι αυτό που λέω ότι δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε μια μέρα, παγκόσμια μέρα αναπηρία. Σα είπα και πριν στο ραδιο πρέπει να γίνονται πιο συχνές ενημερώσεις και στα σχολεία γιατί τα παιδιά όσων είναι και πιο μικρά τα παιδάκια πλάθονται, ο χαρακτήρας τους, η προσωπικότητα τους όχι να μένουμε στο γυμνάσιο, ένα αργά πλέον, να μένουμε από την προσχολική ηλικία, από τον υπηαγωγείο να γίνονται, εντάξει, τώρα και με τις εντάξει που υπάρχουν ε, τα παιδιά με αναπηρία στα σχολεία, στις μονάδες γίνονται, γίνονται έτσι η ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες αλλά πάλι πιστεύω ότι αυτό δεν ξεκινά μόνο από το σχολείο και από την οικογένεια, ότι το, το πρώτο σημαντικός κυρίαρχος ρόλος είναι η οικογένεια μετά το σχολείο Η Άντρια μου είναι 19 χρονών θα είναι μέχρι τα 21 της στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμό. Μετά τα 21, υπάρχουν τα κέντρα ημέρας, τα οποία είναι ιδιωτικά. Δεν έχει κάνει το κράτος έναν εξειδικευμένο κέντρο ημέρας για παιδιά, με πολλαπλές αναπηρίες. Έχει με, με πιο έπιε αναπηρίες, με πολλαπλές αναπηρίες με κινητικά. Δεν, υπάρχουν, δεν έχουμε αρ, αρκετές επιλογές, πολλές φορές δεν έχουν θέσει να προσλάβουν τα παιδιά. Ε, έχω ακούσει ότι η φετινή χρονιά έχει γεμίσει τον αγκέντρο, δεν δέχονται άλλα παιδιά και είναι ένας μεγάλος προβληματισμός ο οποίος συζητώντας και με άλλους γονείς ε, μας προβληματίζει αφάνταστα πού θα τα πάρουμε τα παιδιά μας μετά τα 201, τι γίνεται, θα μείνουν σπίτι και τα κέντρα τα εξειδικευμένα τους παρέχουν θεραπίες γιατί είναι φόρους ζωής που χρειάζονται, τι φυσιοθεραπείες του, τι εργοθεραπείες του, τι λογοθεραπείες του, τα παιδιά μας. Δεν σταματάει η εκπαίδευση τους. Και είναι ένας μεγάλος προβληματισμός και ελπίζουμε το κράτος να κάνει κάτι γι' αυτό, ε, γιατί αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ και νιώθω έτσι έναν άχος, ε, μια ανασφάλεια, το ότι θα γίνει σε δύο χρόνια. Η άντρια είναι 18 χρονών, ε, 19 χρονών. Ε, Φύγα στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμό στην Κύπρο. τη διαφορετικότητά τη γιατί. Είναι ένα ξεχωριστό μωρό δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Ναι. Τι όλοι. Βλέπω αρκετά μωρά που τη βλέπουν και ψεψουρίζουν ένας τον άλλον θα είχαν το τι είσαι τούτη, ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια Έ, Μια φορά ένα γόρι, έβγαινε από το public και ήταν την έντρα και ο άλλος το τούτη, τι είσαι τούτη και είπαν ότι ήταν πελή αλλά τους θυμωθώ θα ε, Πιέντε σπίτι, θα κοιωθείτε τον εαυτό σα εσεί πρώτα σε έναν καθρέφτη. Όχι ε, να μιλάτε, να λέτε πράγματα για του άλλου να κοιτάτε τον εαυτό σα. Ε, θα ήθελα να συμπεριφερόντε πιο καλά κάποιοι. Γιατί όπω είπα πριν, σε πολλέ που κοροϊδεύουν έχει ε, πολλά μωρά και από Αγαπητή Σάντζε, Πέσα Μαζίντη. Κούκου Team Όλε! Κούκου Τύμ,